Mikäs, mikäs, mikäs? Marko, tässä olisi paketti. Kiitos. Jaha, se on sitten näköjään mentävä. Four hours later <laughs> Ari ei muutenko sisällä? Ai! Ai! Ai! Ai! Täällä kun tarvittiin apua. Joo, ei muuta kuin tänne peremmälle vaan. Joo, ha, ha, ha. 18. Pitää varmaan tehdä. Mä oon kuka sä oot ja mitä sä teet täällä? Olen Marko ja täällä tänään ohjaajana normaalisti hoidan pormestarihommia. Öö, haluatko sitten auttaa meitä tämän kanssa? No voidaan ainakin yrittää. Nimenomaan. Yrittää. <laughs> Miljardeja <vesijustuja. tos> Niin no niin mä menen tonne e. Hei, voisitko tulla auttaa valitsemaan hyvän kynselkaa ja tulla mun ja muun muutaman kaverin kynsilö. No ilman muuta, totta kai. 36, 37, 78, 72, 73, 100 Marko, voidaan, voidaan me laikata, laikata sun kynne? No totta kai! Burmestari <tip> laadattu hallo. Vai semmoista? Ei ole käynyt auraamassa. Ja siilikin on ihan lumenpeitossa vai? Ei, se ei se elävää vaan se mikä on todellu. Juu, kyllä, joo, joo, jo. niin mä No me tullaan heti kuule auraansa. Kuule Hei Marko, öö, termari maskit mukaan ja siili. Selvä homma. Hei. Hei. siellä odotellaan. Joo, sisällä vaan. Moikka! Tässä on Marko ja täällä ollaan Siilissä. Ollaan Tuomaksen kanssa lähdössä liikkeelle. Laittakaahan viestiä missä päin olette. Yes, nähdään. Me nähdään! No moro oli Ai kun niin joo, se homma. Joo, joo. Ja Jaakkokin ottelee siellä jo. No mä lähden tulee saman Ota Oota ihan pieni hetki. Jes, moro! Näähän on aika normia, nää on tämmösi ihan täällä. Että... Morista, morista, morista! No niin, hyvä kun tuli. Tässä on He vähän odoteltu. Pormesterille pieni tärkeä lappu meillä. Kiireellisesti tämmöinen. Noni. Voisi tosta. Tosta on meinaa. Siinä olisi kynä ja. Nimen paperi. Nime, paperi. Selvä. Noni. Noni. Niin. Jaaha, jaaha, mihinkäs sit? Onko niin, että sata minuuttia on täynnä, eli viedään sut takaisin nostalle nostalle ja sitten otti vapaa tältä päivältä. Selvä. Yes. Arttu hei, mitä sä vielä täällä teet, sata minuuttia on täynnä. Oi katos vaan, no... Mä lähden sitten mennä. Noniin, kiitoksia. Kiitos, hyvää viikonloppua, viikonloppua. Ja. Samoin. Begin, I believe in